Szőnyeg alá söpörhetjük évszázadokig az emberiség szemetét. A jövő nagyvárosaiban lépni sem lehet majd a mindent elöntő hulladéktól. Tartsatok velem, és nézzük meg, mi a sorsa annak, amit kidobunk. Sziasztok, Lotti vagyok, ez itt a kékbolygó Alapítvány és a brémbár közös sorozata. A szemeted megmutatja, hogy ki vagy és hogyan élsz. Hogy mik a kedvenc márkáid, hogy szelektíven gyűjtöd el a hulladékot, hogy milyen életszínvonalon és kivel élsz együtt. A hulladék kezelése az emberiségről is sokat elárul. Már régen sem szerettük, hogy a szem előtt van. A Monte Testacsó Rómában körülbelül 30 méter magas és 1 km kerületű. Szinte teljes egészében az ókori rómaiak által eldobált, egyszer használatos amforákból épül fel. Nekünk is megvan a saját szeméthegyünk. Az ókori rómaiak 30 méteres dombjához képest a gellért 235 méter magas. Márpedig mi minden évben két Gellért egy méretű szemét halmozunk fel. Hogyan lehet ezen változtatni? Azt vettem észre saját magamon is, meg másokon is, hogy a szemét és a hulladék szó gyakorlatilag szinonimaként használjuk. Milyen a különbség a kettő között? A szemét az valami, amitől meg akarok szabadulni, amivel már nem akarok foglalkozni, ami púpa hátamon és értéktelen, és talán ez a legfontosabb. Nagyon sok helyen ma már a szemét helyett és a hulladék helyett erőforrást mondanak, és nem hulladék gazdálkodásról, hanem erőforrás gazdálkodásról szoktunk beszélni, és azt hiszem ez fogja meg legjobban azt, amire nekünk szükségünk lenne ezzel kapcsolatban. Hogyan? Lehet de hulladékherő forrás. Újra például erőforrás, hogy én ezt sok mindenre tudom tovább használni azt a bizonyos terméket, vagy sokszor tudom újra használni a terméket. Kozmetikai cégek újra tölthető palackjai, nagyon-nagyon jó példa. Aztán új, ott van ugye az újrahasznosítás, amikor magát az anyagot hasznosítom újra, nem arra a célra, hanem átalakítom kicsit, és akkor az szintén benne marad az erőforrás, szintén nem kell primer anyagokat használnom. És végül, de nem utolsó sorban, hát ez egy megosztó téma, de az energetikai hasznosítása. Azt gondolom, hogy abszolút valid része a hulladélygazdálkodásnak, ez amikor már tényleg nem tudsz vele semmit tenni, ez így lenne jó, hát jelenleg sajnosabb vegyes hulladéknál igaz, akkor energiát állítasz elő belőle, amiből áramot, illetve táfőt tudunk termelni, és még mindig jobb, mintha a hulladék lerakóra visszük azt a bizonyos terméket. Ez egy gondolkodásbeli hozzáállás, hogyha nekem valami az erőforrásom, akkor én azzal jó gazdaként kívánok bánni. Ha pedig valami a szemetem, akkor teljesen mindegy csak oldja meg, helyettem valaki. Most pedig nézzük meg a gyakorlatban, hogyan lesz a hulladékból energia. Mit láthatunk itt a mögöttünk lévő monitorokon? Ezek a monitorok, amelyek a, a budapesti hulladék hasznosító műben mutatják a legfontosabb folyamatokat, ami a hulladékkal történik. Elsőként ott látszik a hídmérleg, ahogy beérkeznek az autók, fölhajtanak a rámpára, itt beürítenek ebbe a nagy bunkerbe. Ez a, Pixeles kép ez mutatja a tűzteret, több mint 44 ezer háztartásnak a villamosenergia szükségletét tudjuk innen biztosítani, és gyakorlatilag a hőcserélékön keresztül pedig eljut körülbelül 24-25 000-be a fűtéshez szükséges hőenergia. És mennyi szemét kerül ide mondjuk naponta vagy évente? Budapesten körülbelül egy ilyen 650 ezer tonna kommunális települési szilárd hulladék keletkezik. Jó esetben 380 ezer tonna éves mennyiséget tudunk eltüzelni. Ugye hulladéktermelés, meg a hulladék gazdálkodás, meg a part, sőt a technológiát sokan ilyen negatív dolognak tüntetik föl, de azért nem szabad elfelejtenünk, hogy, hogy ez a technológia értünk van. Igen, általában nem látni a szemetet, én viszont most kifejezetten szeretném, kíváncsi vagyok, hogy mi a szemétnek az útja és hogyan lesz belőle végül energia, hol tudjuk megnézni ezt? Ez egész Budapest hulladéka? A, ami itt lehet mennyiségleg, ez mondjuk három napi termel is mennyiség Budapesten. És mi történik itt, ezek a kármoló emelők mit csinálnak? Azok a nyílások vannak, odatól ad föl az a 500 hukásautó, csak ott azon a garaton keresztül beürítődik az anyag. Van ez a két darú, ami Egyrészt helyet csinál a beürítéshez, másrészt fölhalmozza az anyagot, egy kicsit rendezi is. Ami még érdekes, hogy ez a tér egy szívott rendszer, tehát kifelé nem megy bűz. És ez az anyag, amikor itt átmegy a kazánokon, akkor gyakorlatilag inertizálódik. Egy, egy tökéletesen kiéges salak lesz, ami, ami gyakorlatilag nem reakcióképes. Nézzük is meg akkor, hogy hova kerül igazából a salak az égés után. Hát ez az a hely, ami ennek a létesítménynek az egyik végpontja, tehát az inertizálódott csalakanyagok, amik el nem éghetőek, azok itt jönnek ki a kazán rostéjok alán lepotyognak, innen mi kinyerjük a maradék haszonanyagot, ami ilyen 5-6 ezer tonna éves szinten, amit értékesítésre kerül, és a maradék megtisztított csalak pedig a hulladék lerakón hasznosul takaróanyagként. Tehát ilyen értelemben azért ez is egy a körforgás egy része. lehet a hulladék gazdálkodás jövője, hogyan lehetne ezt még korszerűbbé, még gyorsabbá, még fenntarthatóbbá tenni. Hosszabb távon én abban bízom, hogy változik a technológia. Elképzelhető, hogy a későbben a másfajta anyagok már sokkal kevesebb gondot okoznak. Abban biztosan egyetértünk, hogy a legjobb szemét az, ami egyáltalán nem is keletkezik. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, találkozunk a következő részben, amiben az áram kísérjük végig.